Napjainkban a zsidó közösség semmilyen módon eljárásokban és az államiigazgatás különböző terejétein nem különböztetik meg, és hátrányos megkülönöztetésben nem szenvednek a zsidó közösség tagjai. Természetesen a közösséget foglalkoztatják különböző dolgok, ugyanúgy, mint minden más kisebbséggel. Azt gondolom, hogy elsősorban mégiscsak az antiszemitizmus kérdése az, ami a legjobban foglalkoztatja a zsidó közösség tagjait. Ugye a felméréseink azt igazolják, hogy Magyarországon a lakosság egyharmada tekinthető antiszemita előítéletességtől erősen átítatottnak. A lakosság kétharmada nem érintett ebben a kérdésben. Ez az egyharmad. Ez néha hangosabb, néha kevésbé hangos. Általában elmondhatjuk azt, hogy főképpen a politika tudja ezt felszíteni és ugyanúgy a politika és a politikai szereplők tudják ezt csökkenteni is. Ha az antiszemitizmust, mint fő problémát említem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az antiszemita jelenségek, amiket szervezetünk, a Tettésvételem Alapítvány Monitoroz és minden hónapban egy jelentésben gyűjt össze, ezeknek az eseteknek a száma az utóbbi években jelentős mértékben nem változott. Ez azt jelenti, hogy 40-50 olyan antiszemita egyértelműen antiszemita motivációval átfűtött eseteket tudunk elmondani, amik a látók körünkbe kerültek. Évek óta ez a mennyiség most már. Ez összehasonlításképpen a lakosság teljes számarányát, vagy a lakosságon belül egy zsidó közösség számarányát tekintve nem tekinthető soknak nyugat-európai társadalmakkal való összehasonlításban. De egy eset is sok, természetesen. Még itt fontos megegyezni, hogy az elmúlt öt évben összesen három olyan fizikai támadással és veszélyeztetettséggel jellemző antiszemita esetet azonosítottunk, ami valamely személy sírelmére vagy valamely személy ellen követtek el. Tehát három ilyen eset volt az elmúlt öt évben. Az összes többi az kifejezetten gyűlölet-cselekmény, vagy gyűlöletbeszéd. beszéd Ide tartozik nyilvánvalóan a verbális megnyilatkozások, de ide tartozik az is, amikor szasztikát festenek fel valamilyen zsidó közintézményben. Az antiszemitizmuson túl természetesen, mint ahogy a magyar társadalom minden más kisebbségét foglalkoztatják alapvető emlékezett politikai kérdések. Hogy emlékezünk a 20. századi totalitárius rendszerekre, beleértve a kommunista rendszerre, beleértve a II. világháború megelőző, 20. század első felében tapasztalató horti rendszerre vagy az azt, következő, azt követő Nyilas Urváromra. Ezek mindennapi témát adnak a, a, a zsidó közösségnek, mint ahogy az egész magyar társadalom ezzel minden nap szembesül. Az egyes e, politikai eseményeken való megemlékezéssel kapcsolatosan, akár beleértem azt is, amikor mondjuk a horti ról a történészeken e, e, túlmenően a politika megnyilatkozik.